Att visa saker i olika typer av diagram är såklart relevant inom väldigt många ämnesområden. I den här filmen tänkte jag visa hur man kan använda powerpoint för att göra en animering av ett diagram. Till vänster i bild så ser ni ett stapeldiagram som visar hur mycket godis svenskarna äter per år samt hur mycket godis eu medborgare utanför Sverige äter per år. Undersökningen kommer från 2009 och för den som är intresserad visar det sig att svenskarna äter 17 kg godis per person och går, medan man i övriga EU äter 7 kg godis per person och går. Ett sätt att göra presentationen av det här diagrammet till en animering det är att dela upp diagrammet i olika delar. Och Det är det som jag har gjort till högre bind. Längst upp har jag diagrammet med bara EU-stapeln och längst ner så har jag den kompletta binden. Och det jag vill göra det är att först berätta hur mycket godis man äter i EU och sen vill jag visa hur svenskarnas godiskonsumtion skiljer sig från resten av EU. Så, vi kan börja med att skapa varsin ingångsanimering till de båda diagrammen. Exempelvis så väljer vi att tona in båda två. Det jag vill göra sen är att placera det nedre diagrammet exakt på det övre diagrammet. Och För att göra det här så markerar jag mitt första diagram. Högerklickar och väljer storlek och läge. Sen väljer jag placering och kan då se exakt var någonstans diagrammet är placerat. I det här fallet är vågrätta placeringen 19 cm och den lodrätta placeringen är 2,5 cm. Jag markerar sedan mitt andra diagram, högerklickar och väljer återigen storlek och läge. Och här ändrar jag nu placeringen till samma värden som för mitt första diagram. Det vill säga 19 cm och 2,5 cm. Så nu ligger de exakt på varandra. Och om vi nu kör ett bildspel så ska vi se hur det ser ut. Jag tar fram första bilden som bara visar ju. Och sen tar vi fram den andra bilden som ger tillägget att vi nu även ser stapeln som visar Sverige. Vi går ur bildspelet så ska vi göra en mindre korrigering för att få animationen ännu bättre. Vi går in i animeringsfönstret och markerar den andra bilden, det vill säga bilden där vi ser både EU och Sverige. Vi ändrar animeringen från torna till svep och vi ser till så att svepningen går nerifrån och upp. Vi går in i Bindspelet igen och vi tar fram första animeringen och när vi tar fram den andra animeringen så kan vi se hur Sveriges stapel växer fram i Bind. Vi kan naturligtvis också mixa med tidsinställningarna och exempelvis svepa långsammare för att uppnå en lite mer dramatisk effekt. Sammanfattningsvis kan vi alltså med relativt enkla medel skapa rörelse i ett diagram.